Це відео Аліни Стасюк. Вона – кураторка безпритульних тварин в Миколаєві. На ньому невелика частина безпритульних кішок та собак, які потребують корму, говорить жінка. Таких тварин в Миколаєві та області сотні, а від початку війни їх кількість зросла в рази. Люди лишають домівки разом зі своїми домашніми тваринами, які потім опиняються на вулиці, говорить Аліна Стасюк. В основном отказываются бессовестные хозяева, потому что те люди, к которым мы ездим, это люди, которые мне говорят, я не могу уехать, потому что у меня много животных. Мы с семьей тоже не уехали, потому что у нас много животных дома, и перевести их просто нереально, и мы остались здесь с ними, и помогать, естественно, всем остальным. У всех очень по-разному, но те, кто кормит, допустим, в девятиэтажных домах кошечек, у них там на улице обычно 30-50. Собак у всех по-разному, 5, 7, 8, вот 17 самое большое, что я видела в квартире. Сьогодні до Миколаєва для безпритульних котів із військової області доставили 20 тонн вологого корму. Збір допомоги організували представники зоозахисної громадської організації «Фенікс». Доставкою по Україні допомагала громадська організація «Друзі поруч». Наш голова Єліна Бордана обзвонила всіх і вся просила ви Різко в якийсь момент в зоомагазинах нічого немає. Зарплату, вы сами понимаете, каши не достать. То есть Наши волонтеры остались ни с чем. Не, у нас очень много на попечении бездомных животных, и нужно было им помочь. Розгрузити вантаж зібралося близько 30 волонтерів. Всі вони – куратори безпритульних тварин в місті та області. Корм розвезуть у найвіддаленіші куточки Миколаєва. За можливості відвезуть і до притулків у області. Днями має надійти схожий вантаж і для безпритульних собак, розповідає волонтерка Анна Куркуріна. Самих по собі приюта у нас близько 18-20. А все інше у нас – кормілиться. Я вчора розвозила корм, три жінки по 40 готові в квартирі. Шикарно, там, им, запаху Ні, нічого немає, але вона не що там уїжджала, там уїжджала. Воно я... видно, коли домашні животни на вулиці, вони не приспособлені, не погибнуть. За словами Анни Куркуріної, гуманітарною допомогою для безпритульних тварин готові ділитися також з-за кордону. Зараз в мене груз, гуманітарний груз, люди, які не мене дивляться в Германії, тренуються за мною. Вгрусили клич, маленький німецький місць, 150 тисяч жителів. Вони за два дні знесли два здорових грузовіка і зараз транспорт їде до нас. 20 тонн вологого корму куратори намагатимуться економити. Щоб вистачило якомога надовше, будуть підмішувати до різних каш, говорить Анна Кукуріна. Ольга Руда, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.